Από πούμε τώρα, ναι μα σέρον, μα μα μα μα, τολμούν να βλέπουν με στα κλαβιέτερα μουσατέξουν, τάμψι κάτω, τάμψι πιστέψουν. Από πούμε τώρα, ναι μα σέρον, μα μα μα μα, τολμούν να βλέπουν με στα κλαβιέτερα μουσατέξουν, τάμψι κάτω, τάμψι τα μας πούμε τώρα, ναι μα σέρον, μα μα μα. Πιστεύσουν. όπου πάμε τώρα να yeah. yeah. yeah. yeah. μας σέρουν μα μα μα μα τώρα μπορεί να βλέπουν μέσα στα πλαδιά τώρα να τα μυστικά τους θα μας εμπιστέψουν yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. όλα δικά μας μόνο για μια νύχτα 100 ευρώ yeah πάνω yeah. Yeah. στην πίστα ό,τι και να κάνουν οι μπάτσοι μας ψάχνουν yeah. Yeah. δεν είναι ο αστέγε yeah, γράφει και μαζί μας αράζουν yeah. η δικιά σου έγινε τώρα δικιά μου yeah. Yeah. Yeah. Yeah. πέταμε σαν κουλάκια τρέντα Συνεχεία δεν χρειά μου Όλα δικά μας να για μια νύχτα Εκατό ευρώ Επάνω yeah, στην πίστα Ότι και να κάνουν Οι μπάτζοι μας ψάχνουν Όπου πάμε τώρα Ναι μας χαίρουν Μάμα μα Τώρα μόνο να βλέπουν Μες τα πλάγια Τώρα μας ατέψουν Τα μυστικά τους Θα μας εμπιστεύσουν Όπου πάμε τώρα Ακούγαμε τώρα, ναι, μα έρων. Μα τώρα μόνο βλέπουν. Μέ ναι, μα έρων. Μα Όλοι οι δικοί Όλοι οι δικοί σου είναι ξέροι. Γιατί με ένα μαγιαί είναι ξανή. Κάθε μέρα έχει έμμεση. Κάθε μέρα Όλοι οι δικοί σου είναι ξέροι. Από πάμε τώρα ναι μας έμμεσαι. Μα μα μα μόνο βλέπουν. Μέσαι τα κλαμπιαί τώρα μα αντέξουν. Τα μυστικά τους τα μας εμπιστέψουν. Κάθε μέρα έχει έμμεση. Κάθε μέρα έχει έμμεση.